سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاوندر در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و می بینید و همونطور که مستحضر هستین، همه ویدیوهای ما در کانال آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه‌های اجتماعی هم شما از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاک چین مطلع میشیم اگه تا الان کانال ما رو در یوتیوب دنبال لنگ کردید همین الان روی این لوگو کلیک بکنید اون دکمه زنگوله هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما براتون به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه آگاه بشید توی این ویدیو قصد داریم در خصوص انواع کیف پول دیجیتال با هم صحبت کنیم اگر به این موضوع فکر میکنید که کدوم یکی از کیپ پول های دیجیتال و مرتبط با رمز امتر هست و اینکه اصلا چند نوع داره و براتون مهمه که پولتون رو کجا ذخیره بکنید پیشنهاد می‌کنم که ادامه این ویدیو رو با هم ببینیم خب تاریخچه مربوط به کیف پول بر در درگر و زمانی که این بیت کوین در سال 2009 فعالیت خودش آغاز کرد و بعد از اون ارزهای مختلف وارد این بازار شدن و خب بحث نگهداری اینها هم از همون روز اول که خلق شدن وجود داشته خب باشه این ملت میان اینو میخرن کجا ذخیرش بکنن؟ کجا نگهداریش بکنن خب موضوع بودی که از ابتدار به وجود اومده و اصلا یک بیزنی سی هست که کنار زنجیره ارزش مربوط به کریپتوکارنسی جایگاه خودش رو پیدا کرده خیلی سایت های معتبری توی این زمینه اومدن شروع کردن کار کردن و براشون منافع مالی سرشاری رو همراه داشته کما اینکه در کنار همین موضوع هم همون هر جایی که به هر حال پول وجود داره یه سری هم میان کلاهبرداری کنن یه سری هم میان سرقت انجام بدن این موضوع هم های اهمیت بوده و خیلی بهش به صورت جدی پرداختن برحال بگیر و بکشی بین کلاهبرداران و اونایی که میخوان به درستی این منابع مالی سرمگزارا رو نگهداری کنن به وجود داشته و خب مثال های جالبی رو با هم در ادامه خواهیم دید اما این سوال همیشه وجود داشته که اصلا کدوم کیف پول امتره؟ من کجا میتونم این کریپتو ها ما نگه دارم یه ویدیویی که در خصوص کریپتوکارنسی باها تا الان تهیه کردیم و اینکه شما هم بعضا جسته گریخته اینها رو دیدین یک ویدیوی هست به نام آموزش وبسایت کوین مارکت کپ که بهتون اطلاعات ارزشمندی رو هم درباره معامله گری میده هم در خصوص حالا چند تا صرافی وجود داره کجاها میتونید اینا رو پیدا بکنید کنیدید یا وببندیاش به چه صورتیه؟ این بالا براتون کارد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید و در خصوص کلاهبرداری هم یک مجموعه ویدیو تهیه کردیم و این هی داره تکمیل و تکمیل و تکمیل میشه که شما با مصادیق این آشنا بشین مبادا منابع مالیتون رو جایی ذخیره کنید که به راحتی سرتون کلاه بزارن یا پولتون رو ببرید جایی توی کیف پولی بذارید که در نهایت امکان زیان برای شما وجود داشته باشه. اینو کاردش میکنم حتماً این گروه ویدیو رو ببینید تو پلیلیستش هم شما اطلاعات تکمری رو میتونید پیدا کنید. اما داستان اصلا اینکه کارکرد کیف پول چیه؟ توی واقعا تو این کیف پوله ما پول نگههم میداری یا چیز دیگه رو نگهداری میکن. ببینید اصلا کانسپت بلاک چین این بود که اون ترانسپرنسیه بود دیگه یعنی قرار نبود که کسی ببره یه جایی چال کنه چیزی رو و بقیه ندونن درسته که پرایسی درش رعایت میشه یعنی این کیف پول مشخصه توش چقدر پوله. ولی معلوم نیست مال کیه. روشهایی هست که پیدا می‌کنن یا حدس میزنن که این کیف پول مربوط مثلا به فلان شرکت بزرگ تو حوزه آی‌تیه یا مربوط به فلان صرافیه یا به فلان بروکر مرتبطه. اما توش چیزی نوشته نشده خب این داستان پرایوسی اهمیت داشته اما نکته‌ای که وجود داره این که اگر مثلا این موجودیش لو بری لوک یعنی هر حال عیان هست دیگه جذابیتی یک برای کسایی داری که دنبال اینن که ببینن که چه خبره کی چقدر داره دو اینکه شما رو در یه سیف سایدی میذاره یعنی اون پرایویت کی که شما در اختیار دارید با اسم میشه که منابع مالی شما حفظ شه حتی مثلا یوزرنیم پسورد این کیف پولتون رو فراموش کرده باشین اما امکان ریکاوریش وجود داره یه دو تا ویدیو در خصوص این کیف پول پولدارا تهیه کردیم یکی از اینا رو من به انتخاب خودم این بالا براتون کارت میکنم و دومی رو پیشنهاد میکنم برید توی کانال ما توی یو یوتیوب پیدا بکنید ببینید این موضوع فارغ از اینکه جاذبه این داره که حالا مثلا این پولدارا چقدر توی این کیف پولاشون پول دارن نکته مهمش اینه که شما دیگه یه ابزاری رو مسلح میشین که خیلی راحت بتونید بغیر این که به غیر از اینکه به کیف پولتون لاگین کنید، موجودیتون رو چک کنید، حتی ترک کنید تراکنشی که قرار براتون انجام میشه. این خب برای شما که میخواین تو این بازار به صورت یه معامله‌گر حرفه‌ای فعالیت بکنید خیلی اهمیت داره. بریم جلوتر. ببینید اموال کیف پول به این 5 دسته تقسیم میشه در عین حال هم به یک کولد واللت و هات واللت هم تقسیمش میکنن کیف پول های سخت افزاری عملا و حالا اونایی که به اینترنت وصل نیستن میشه کولد واللت ولی اون چیزایی که به اینترنت وصل هستن هات واللت به خاطر اینکه حالا این دو تا واجر از این باب گفتن که احتمال ریسکش هم ریسک هم توش دیدن یعنی شما توی سخت تفزاری ریسک کمتری رو متصور هستیم خب از اون بالا بخونیم با هم بیایم پایین هارد والت پیپر والت دستاپ، موبایل وب والت اینا اقسامی هست کیف پول که الان توی بازار کریپتوکارنسی وجود داره شاید و خیلی هم دور از ذهن نیست که در یه بازه زمانی دیگه یک نوع جدید از این والتا ها به بازار بیاد. هر کدوم از اینها داره یک نیاز رو که ما در ادامه با هم می بینیم اما نکتش تو چیه؟ اینی که این وقتی که بر اساس پوشش نیاز کاربری توی دنیا هست احتمال داره که جلوتر بریم مثلا چه کیف پول های پوشیدنی هم بیاد. مثل آیوتا آی اوتی که هست. اینترنت اشیا میتونه مثلا کیف پول شما به فرض مثلا توی کاپیشنتون باشه. یه تگی باشه که اونجا اخیره میشه بعد شما مثلا از یه جای رد میشین یه پرداختی انجام بده. خاطرم هستش که چندین سال قبل یه سرمایه زیادی تو هلند ایجاد شده بود و اینکه خب همین کسایی که توی این بازار کریپتوکارنسی فعال هستن و توی آیی دارن کار میکنن اومدن یک سری کاپیشن طراحی کردن، توی این کار یه چیپ دیدن و به این کسی که هاملس هستن دادن و تو اون چیپه یه بونسی بود که اینا میتونستن به فروشگاه خاص مراجعه کنن غذا و دارو بگیرن. ببینید چه تکنولوژی به کمک انسان میاد و کمک میکنه که یه مسئله بزرگ رو حل کنه اون طرف به خاطر سرما موجود کاپشنه بپوشه و وقتی اون کاپشن رو با اون تگی که پول بهش نمیدادن که مثلا بره درگ بخره الکل بخره و مصرف دیگه بکنه میرفت از یه سر فروشگاه فقط میتونست غذا و دارو بخره. ببینید چقدر قشنگ مسیر کمک به اینجور آدم ها رو ترایی کردن زمنا قابل کنترلم بوده اه، خب اه، پس این نیاز جامعه بربستر آیتی به این مسیر ما رو کشنون حالا توی این کیف پول ها هم دقیقا مستاق به همینه یعنی اینکه وقتی که من میدونم که والت و موبایل والت و حتی دستاب از ریسک بالاتری برخوردار هستن اما یه جایی دارن یه نیاز دیگه ای رو پوشش میدن که من مجبورم ازش استفاده کنم خب حالا اینکه بحثش باز شد بهش اشاره کنم ببینید مثلا شما رو موبایل ولت امکان اینو دارین یه سری توکنم ذخیره زخیره بکنید هم تو همه این کیف پولا این امکان وجود داره اما خیلی راحت بری بیرون خرجش بکنی پس این پورتابل بودن این دستگاه به من کمک کرد که بتونم این توکن ها و این کوین ها رو بیرون از میز کارم توی خونم بتونم ببرم استفاده کنم تو فروشگاه خرید کنم این کارت مثلا خریدی هستش که شما میرین روی دستگاه پوز میکشین و یه خرید انجام میدید. پس بر اساس این نیازه اومده اما توش اتفاقات کلابرداری زیادی هم افتاده که همونطور که اشاره کردم اون ویدیو مجموع ویدیو گروه کلاهبرداری رو ببینید که نصد مسئله آگاهی پیدا کنید خب هارد ولی تا نمونه های خیلی معروفش لجر نانو اس و لژر نانو تریزور هم هست این لژر نانو اس یک شرکت فرانسوی تولید کننده و هیچ فروشگایی هم جالبه بابت فروش این سخت افزار نداره که شما بدین یه فروشگاه بخرید بعد سفارش بدیم از طریق پست براتون ارسال میشه حالا یه سری هم هستن که تو ایرانم این دستکارا رو آوردن دارن میفروشند پیشنهاد میکنم قبل از اینکه مخصوص این های سخت افزاری رو بخرید یک سری بحث‌های امنیتی داره اونا رو چک کنید که مبادا دخ... در آینده مثلا خدای ناکرده کلاهی سرتون بره بابت اینکه منابع مالیتون رو به سرقت ببرن قیمتش حدود 70 تا 150 دلار حالا با دلار روز حساب کنید شیپمنت یه عددی میشه از نظر ریالی یه دو مثلا شاید مثلا حدود یک ملیون تا دو میلیون تا شما با بعد بابت همچین والتی هزینه کنید اما ارزش داره که یه والت مثلا یک کنی میلیونی بگیری توش مثلا یه بیت کوین حداقل داری نگهداری میکنی که مثلا به قیمت روز امروز صد خورده میلیون تومنه که حدود یک درصد ارزش داراییتون رو شما هزینه کردین برای یه کیف پول به نظرم منطقی میاد دقت بکنید که به خاطر حالا مثلا یه خورده هزینه کردن این تیپی منابع مالیتون رو در معرض ریسک قرار ندید توکن حالا این لجرر 9 لجرنانو لجر که سخت افزاری خیلی معروف هم تو این زمین اصلا بالغ بر هزار تا توکن و رو دارن ساپورت میکنن یعنی شما دیگه محدودتی بابت این ندارید تو هم سایت کوین مارکت کپ که اشاره کردن داره میگه ما بالغ بر 5000 هزار تا کوین و توکن داریم خب پس تکلیف اون 4000 هزار تا دیگه غیر از این چی میشه که توی اون سایت شما میتونید قشنگ محل ذخیره اینار با هم مررو کردیم ببینید و اینکه نسد بهش آگاهی پیدا کنید، به نظرم خیلی اون سایت سایت معتبریه که میتونه بهتون کمک کنه جالب اینکه چند روز پیش من یه خبری شنیدم که این صرافی بایننس داره سایت کوین مارکر کپ که مرج، به عنوان یک مرجع معتبر در خصوص قیمت‌های کریپتوکارنسی شناخته میشه در دنیا داره میخرش و خب این نشون میده که خب یه اتفاقات خوبی داره تو این بازار میافته تیک بعدی پیپر والته خب این پیپر والته به صورت پرایوت یک QR کد یک کد دو بودی میشه دیگه QR کد دیگه اگر اشتباه نکنم بله دو بودی میشه مطمئنا یک QR کد ایجاد میکنه و یه, عد... یه آدرسی هم زیر می نویسه روی کاغذ شما با, با یه دستگاه پرینتر باید پرینتش بکنید یه جا نگه داری. این که دیگه اصلا به هیچ جا نه به اینترنت به هیچ جا نیست کلی سایت هم هست که این کار براتون انجام میده فقط ریسکش اینه که اگه اون کاغزرو گم بکنید نمیدونم پاره بشه بسوزه دیگه داراییتون قابل بازیابی نیست چون چون پرایوت کدتون رو شما روی اون کاغذ چاپ کردید تو هارد ولت هم حتما دقت بکنید پرایوت کیتونو بگیرید به خاطر اینکه اگر یه موقعی امکان مثلا دستکار رو سخت افزار گم کرده امکان بازیابی باشه هرچنگه لیدر نانویس یه حدود فکر میکنم 21 یکی واجه مختلف رو برای شما ست میکنه که اونا رو بعد یه جای بنویسین و بر اساس اون امکان بازیابی دارایتون رو میده خیلی از نظر امنیتی بالایه و خب حال امکانات بسیار خوبی هم با توجه این هزار تا کوین که فراهم کرده نوع دیگه از کیف پول ها دستاف ها هست برای آپریشن سیستم های مثل ماکینتاش و لینوکس و ویندوز تهیه شده اکسودیس، جاکس، کوین کور، الکتریوم اینا از انواع این دستاف ولتا هست روی کامپیوترتون نصب میشه اون هم یه نام کاربری و حسای ریکاوری رو داره ولی خب اگر از همچین کیف پولهایی که تو همین صفحه می‌بینی یعنی دسکتاپ و موبایل و وب استفاده می‌کنی قبل از هر چیزی باید به امنیت کامپیوترتون بپردازین به امنیت موبایلتون بابت اینکه حالا یه نرم افزار فایروال خیلی خوب بذارید تحت لایسنس باشه حتما از این کدای کپی شدهی به هیچ عنوان استفاده نکنید خب خداو شکر تو ایران هم خیلی زیاد شما راحت میتونید لایسنس اینا رو تهیه کنید این از نظر فایروال آنتی ویروس بسیار خوب معتبر لایسنساری هم بذارید که نمونه های زیادی داره من تاکید به هیچ کدوم ندارم چون خیلی راحت میتونید پیدا بکنید و دقت بکنید که مسئله امنیتی خیلی مهمه تو اینجا اگر حک بشه دستگاه شما دیگه مطمئن باشین اصل پولتون رفته دیگه خیلی به آیندهش نمیتونیم امیدوار باشید که بتونید برگردونید یا ردیابی بکنید نه دیگه رفت شد یه بحث موبایل هست اونم برای دوتا iOS اندروید و iOS تایید شده خیلی کاربریش کاربری ساده کوینومونی مایسلینیوم و الکترونیوم از معروف ترین های این کیف پول هستن این اسامی که میبرم هیچ داله بر این نیستش که حتما از اونا استفاده کنید شما میتونید خودتون بچرخید ریویو بخونید دقت بکنید که کدومو میتونید انتخاب بکنید و در نهایت توی یکی از این کیف پولا مناوب مالیتونو قرار بدید و نکته جالبش اینه که توی حوزه موبایل والته تو اندروید الا ماشاءالله از این والته کلاهبرداری و دزدی وجود داشته و خب میدونید که اینا وقتی که یه اپلیکیشن می‌ذارن دالبر این نیستش که اپلیکیشن خب فانکشنالیتیش درسته سکیوریتیش درسته اما اینی که تشکل کلاهبرداری در که این دو قول صنعت موبایل تضمینی که نکردن میان اگر به مشکلی بخوره بعدا از روی این استوراشون ور میدارن از روی فروشگاهشون ور میدارن اما بودن اون رو دلیل بر تایید امنی... تایید صداقت در کار یعنی فرد کلا بر از توش در بیاد نیست پس دقت بکنید خیلی مهمه این مسئله هر نفر میتونید چند تا کیف پول داشته باشه خیلی خودتون درگیر این مسئله نکنید میتونید مثلا یه جا توکناتونو نگهداریین یه جا مثلا بیت کوینتون رو نگهدارین یه جا اتا... این یه ریسکتون ریسکتونو کم میکنه در خصوص وب هم همیشه به اینترنت وصله خب یکی از این معضلات وب ولتا اینه که به اینترنت همیشه وصله یعنی شما وارد یه وبسایتی میشین یه دونه آدرس برای شما ایجاد کرده شما همیشه وصله به اینترنتی این. پس همیشه چون توش منابع مالی هست یه سری سارق و کلاوردا و هکر دنبال اینن که اونجا رو مورد حمله قرار بدن کمون که اینکه تا الان نمونه های بسیار بسیار زیادیشون رو در قبال مثلا بروکر ها شنیدیم که حمله کردن به والتشونو زدن و بردن یکی از نکات مهم توی انتخاب مثلا یه بروکر یا اینه که ببینیم این والتی که معرفی کرده آیا والت سرده یعنی یه سخت افزاری پشتشه خب خیلی ادعا میکنن آدرسشون میذاره این اینا نکات مهم برای انتخاب یه بروکر یه ویدیو در این خصوص ساختیم بالا براتون کاردش میکنن حتماً به ببینید چون به هر حال شما وقتی میخواین تو وارد این پروسه بشین، بگر از این که وقتی کیف پول انتخاب کنید، داش میخواین بری خریدی انجام بدید دیگه اون خریده رو از همین الان بدون که این انواع کیف پوله و امترین شاخص های امنیتی رو در نظر و امترین کیف پول در نهایت بتونی از بین این همه کیف پول انتخاب کنی، ایکس وای زد و کوین بیس و مای و بلاک چین از معروف ترین هاست که البته بلاک چین خودش رو همون بستر بلاک چینه یعنی همه اینا رو بستر بلاک چین منظورم اینه که این روی بلاکچین چین بوده و زننجرهگولی که بیت بوده و خب با یکی از قید تیم و معروفترین هست ما اتروالت هم همینطور و ازش میتونید خیلی راحت هم استفاده بکنید فکر نمیکنم محدودیتی برای کشورهای مختلف داشته باشه اما قبلش نگاه کنید که این داستان کیوای سی و AMLش به چه صورتیه بعضن به یه سری مثلا چون میخواد احراز هم بشه به یه سری آدمای تابعه یه سری کشور سرویس نمیده پس پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه پولتون رو به یه صرافی بروکر یه والتی منتقل بکنید این داستان که یه ایمیل ببینید یه ویدیو در خصوص این ساختیم که بالا براتون کارت میکنم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین که اگر بردین حتما ویدیوی ما رو لایک کنید هر سوالی در خصوص انواع کیف پول دارید برای ما زیر پست همین ویدیو در یوتیوب بنویسین به تمام سوالاتون پاسخ میدم من و به خاطر اینکه به دوستاتون هم کمک بکنین که نساد به موضوع آگاهی بده کنن حتما این ویدیو رو براشون به اشتراک بذارید با اشتراک گذاشتن این ویدیو در سایر های اجتماعی شما دارین از ما حمایت کنید و ما رو دلگرم میکنید که های بیشتری براتون بسازیم ممنون میشم حتما این کار رو انجام بدید دو تا ویدیو مرتبط با همین موضوع رو این پایین براتون قرار دادم و اگر به مفهوم بلاکچین معملیگری در اون و دریافت اطلاعات بیشتر در این زمین علاقمند هستیم پیشنهاد کنید همین الان اگر تا این لحظه عضو کانال ما در یوتیوب نشدین سابسکرایب کنید دکمه زنگولرم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات به سرعت و زودتر از بقیه مطلع بشین خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهتا